Če neko stvar delaš pa si z glavo prestvari, jo boš naredil stoprocentno. Jaz sem v bistvu na naši kmetiji izpoznal tudi svojo ženo. To je sigurno... Najlepši smo na kmetijstvo iz mojega vidika. Upam samo, da se bo moje potomstvo odločilo za nadaljevanje tega, no, tako da živimo nekako v tem upanju. Uživanje lokalne hrane je pomembno tudi zaradi tega, ker s tem podpiramo lokalne predelovalce, samo trdo in pošteno delo vodi do uspeha.